نبيان من انبياء الله المكرمين هما من ذريه ابانا ابراهيم عليه السلام انهما نبي الله اسحاق ونبي الله يعقوب ما قصتهم وما حكايتهم وكيف بدات ذريه ابراهيم عليه السلام تابعونا السلام عليكم قد شهدنا في مرئية سابقة كيف بشرت الملائكة الكرام نبي الله إبراهيم بولد اسمه إسحاق كان من السيدة سارة عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام واليوم سنروي لكم قصة إسحاق ومن ورائه يعقوب عليهما السلام لمتابعة سلسلة قصص الأنبياء انظر إلى صندوق الوصف كان إسحاق عليه السلام الولد الثاني بعد نبي الله إسماعيل من إبراهيم الخليل فقد ولد وكان إسماعيل عمره أربعة عشر عام وكان نبي الله إبراهيم قد بلغ المئة عام وكانت أمه السيدة ساره قد بلغت التسعين من عمرها فقد تزوج نبي الله إسحاق ولكن كانت زوجته عاقر لا تلد وقد تزوج بحياة نبي الله إبراهيم وما كان من إسحاق إلا أن يلجأ إلى الله فرزقه الله تعالى بتوأم وكان الأول يسمى العيز وهو من يرجع نسب الروم إليه والثاني نبي الله يعقوب الذي يرجع إليه نسب بني إسرائيل وكان نبي الله إسحاق من أثرياء هذا الزمان وكلما تقدم به العمر زاد ماله وزاد طاعته لله فكان ينفق من ماله ابتغاء مرضات الله فكان يرعى الأرامل ويطعم المساكين ومرت الأيام وكبر العيس ويعقوب ويقال أن نبي الله إسحاق عليه السلام قد أصيب بالرمض في عينيه في آخر أيامه ويقال أنه قد أصيب بالعمى وكان نبي الله إسحاق يحب أبنائه كثيرا لا سيما العيز وقد كبر الولدان وكان العيظ ماهرا في الصيد وفي يوم من الأيام طلب إسحاق عليه السلام من ابنه العيظ أن يصطاد له غذالة فخرج العيز ليفعل ذلك وكانت أمهم اسمها رفقة وكانت تحب يعقوب كثيرا فلما سمعت ذلك طلبت من نبي الله يعقوب أن يكن فيسبح كبشين ويقدمهما لأبيه وقد فعل يعقوب ذلك وبما أن نبي الله إسحاق قد أصيب في عينه لم يكن يعلم أن يعقوب هو من جلب له ذلك اللحم، وزن أنه ابنه العيص وعندما علم أن يعقوب هو من احضر ذلك الطعام وكان كلما ياكل يدعو ليعقوب ان يجعله الله ذو شان عظيم وقد تقبل منه الله فدعاء الانبياء مقبول وقد اصبح يعقوب عليه السلام نبيا مكرما وعندما عاد العيس علم ان يعقوب قد سبقه الى ابيه واحضر له الطعام ويقال والله اعلم أن العيس قد امتلأ قلبه حقداً على يعقوب وتوعد له بالقتل والله أعلم وعندما علمت أم يعقوب بسوء نية العيس في قتل أخيه أمرت يعقوب بالذهاب إلى خاله في حران والبقاء عنده فسافر يعقوب إلى حران استجابة لطلب أمه وكان عند خال يعقوب بنتان الكبرى تدعى ليا، وأما الثانية فهي رحيل وكانت الأجمل وطلب يعقوب عليه السلام من أن يتزوج رحيل ولكن خاله قد طلب منه أن يرعى الأغنام سبعة أعوام قبل أن يتزوج من ابنته رت الأعوام وفعل يعقوب ما طلبه منه خاله ولكن تفاجأ يعقوب بأن خاله قدم له ليه بدلا من رحيل التي طلبها يعقوب عليه السلام، فاستغرب يعقوب ذلك، فقال الخال ليعقوب: إذا أراد أن يتزوج رحيل فليرعى له الأغنام سبع سنين آخرين. ففعل النبي يعقوب ذلك، وكان ذلك حرصا من الخال ألا تتزوج الصغرى قبل أختها الكبيرة. كان من الشائع في ذلك الزمان ان يتزوج الرجل اختان في ان واحد فقد تزوج نبي الله يعقوب الاخت الكبرى وقضى سبعه اعوام اخرين يرعى الاغنام حتى يتزوج الاخت الصغرى التي كان يريد ومرت الاعوام السبعه وتزوج نبي الله يعقوب الاخت رحيل التي كان يريدها وتمضي كل هذه الاعوام ونبي الله يعقوب في غربة بعيدا عن أبيه وأمه لسوء نوايا أخاه التي أعلنها وقد أهدى بالان خال النبي يعقوب جارية تسمى سلفة إلى الأخت الكبرى وأهدى إلى رحيل جارية تسمى بلها ومرت الأعوام وقد رزق الله تعالى يعقوب أربعة أبناء من زوجته ليه وقد أهدته الجارية زلفة، فأنجب منها اثنتين. وكانت رحيل عاقرا لا تلد، فأهدت إلى النبي يعقوب بلها، فأنجب منها اثنان آخرين. ثم أنجبت لي بعد ذلك غلامين وبنت، فصار عدد الأولاد سبعة أولاد. وكانت رحيل حزينة لأنها لم تنجب، وكانت تريد ولدا من يعقوب. فأخذت تتضرع وتدعو إلى الله أن يرزقها من يعقوب ولدا ومرت الأعوام ورزق الله تعالى رحيل ولدا من أجمل المواليد وهو نبي الله يوسف وكان يوسف عليه السلام من أجمل الأولاد فكان واسع العينين أبيض البشرة مجعد الشعر فيقول الواصفون في يوسف كان له نصف الجمال، وقد وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله يوسف بالكرم، فقال عنه النبي: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وكان نبي الله يعقوب، ماكث في حران عشرين عام، يدعو الى الله بين ابنائه وزوجاته. واوحى الله تعالى الى يعقوب ان يعود الى بلده الى ارض فلسطين وان الله تعالى سيكون معه ويكفيه امر اخاه فاستجاب نبي الله يعقوب الى امر الله واخذ زوجاته وابناؤه وعاد الى موطنه سار يعقوب باهله الى جبل ساعر وكان جبل ساعر يتوسط منطقه يهوذا التي ذكر الكتاب المقدس في ذلك الوقت وقد أوحى الله تعالى إلى نبيه يعقوب أن يقيم بيتاً يعبد فيه الله فبنى نبي الله يعقوب المسجد الأقصى وكان ثاني بيتاً لله على وجه الأرض وهنا تكثر الأقاويل حول المسجد الأقصى فهناك بعض الروايات أن من بنى المسجد الأقصى هو آدم وقيل سام بن نوح وقيل يعقوب بن إسحاق وقيل سليمان بن داود والله أعلم وبعد أعوام مكثها نبي الله يعقوب في أرض فلسطين قد رزقه الله بمولود آخر من رحيل وكان مولودا جميلا فأسماه يعقوب بن يمين وهو أخ ليوسف من أمه وأبيه وكان يعقوب يحب هذان الفتيان كثيرا ولكن قضى الله تعالى ان تتوفى رحيل ودفنها نبي الله يعقوب في بيت لحم اما اخا يعقوب وهو العيس فقد هداه الله ولم يفعل ليعقوب شيئا وكان اخا حميما ليعقوب واما عن نبي الله اسحاق فقد توفي منذ زمن بعيد وقد ورث النبوة يعقوب عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام وقام العيس ويعقوب بدفن إسحاق مع إبراهيم في مدينة الخليل والتي كانت تعرف بقرية حبرون وبقي يعقوب وأخاه العيس وأبنائه وزوجاته في أرض كنعان مئة وثلاثين عاما وقد عاش نبي الله يعقوب سبعة عشر عاما في أرض مصر بدعوة من نبي الله يوسف والذي سنحكي قصته في المرئية القادمة إن شاء الله إلى هنا انتهت مرئية اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله في أمان الله ورعايته